Katolja vagyok, március végén kezdtem gyakorolni. Azért jöttem ide, mert az, az állapotom nagyon-nagyon rossz volt, a hangulatom, az erőbírásom, amellett, hogy cukorbetteng vagyok, és az egyik van nagyon komoly problémák vannak. Most az, ha most azóta rendszeresen járok, Igyekszem hetente kétszer, és otthoni gyakorlatokat is végzem, és nagyon jelentős változásokat tapasztaltam. Az általános erővétemben, az általános, mindennapi jelenlétemben éreztem jelentős változást, most pedig már a lámbam is nagyon szépen javult, sokkal gyorsabban járok, sokkal könnyedebben tudom venni a lépésbeli akadályokat is, és az életbeli akadályokat is.